ΣΟΠΑ! Μη μίλας! Μη μίλας! ΣΟΠΑ! Επιτέλους, είναι τροπή να μιλάς! Μη μίλας! Αν ο είναι άργυρος, η σιωπή είναι Χριστός! Τα πρώτα λόγια, οι πρώτε λέξει που άκουσα από παιδί, έκλεγα, γέλαγα, έπαιζα, μου λέγαν «ΣΟΠΑ». Στο σχολείο μου, μου κρυψαν την αλήθεια τη μισή και μου λέγαν «Εσένα δεν σε, νοιάζε, ε, σε νοιάζει ρε, τι σε ΣΟΠΑ». Με φιλούσε το πρώτο κορίτσι που ερωτεύτηκα και μου λέγε «Κοίτα μην πεις κουβέντα, ΣΟΠΑ». Και αυτό βάσταξε μέχρι τα 20 μου χρόνια ο λόγο του μεγάλου, η σιωπή του μικρού. Έβλεπα αίματα στα πεζοδρόμια. «Τι ενιάζει μου λέγανε ένα σώπα!» «Θα βρει τον μπελά σου αργοτερα φορωσαν οι προισταμενοι μη κάνε πως δεν καταλαβαίνεις». «Και σώπα!» Παντρεύτηκα και έκανα παιδιά και τα μάθανα σωπαίνων. Η γυναίκα μου ήταν τίμια, εργατική. Και ήξερε να σωπαίνει. Στα χρόνια τα δύσυχτα, οι γείτονε με συμπούλευαν. Μην ανακατέβεσαι. Μην ανακατέβεσαι. Πες πως δεν είδε τίποτα. Και σώπα. Σώπα. Μας ένωνε το σώπα. Σώπα ο ένας. Σώπα ο άλλος. Σώπα απάνω. Σώπα η κάτω. Σώπα η πολυγκατοικία. Σώπα οι δρόμοι παράλληλοι. Κατάπια με τη γλώσσα μας. Στόμα έχουμε και μιλιά δεν έχουμε. Φτιάξαμε το σύλλογο του σώπα. Μαζεύουμε πολύ, μια πολύ ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη αλλά μου. Πετύχαμε πολλά και φτάσαμε ψηλά. Μα δώσαμε παράσιμα κιόλα και όλα αυτά για το σώπα. Μεγαλη τέχνη αυτή του σώπα. Μάθε Μάθε τα παιδιά σου, στη γυναίκα σου, στην παιδερά σου, και αν νιώθει την ανάγκη να μιλήσει, ξερίζωσε τη γλώσσα σου. Και κάνει να σοπάσει, κόψει την σύριζα, πέταχτη στα σκυλιά. Το μόνο αχρηστό όργανο από τη στιγμή που δεν το μεταχειρίζεσαι σωστά. Δεν έχει έτσι εφιάρτη, δεν έχει τύψει και αμφιβολίε. Δε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις από το βραχνά να μιλάς χωρίς να μιλάς. Να λες έχετε δίκιο, είμαι με εσάς. Πόσο θα ήθελα να μιλήσω, θα λες ο κερατάς. Και δε θα μιλάς, θα γίνει φάπλατα, θα σαγιαρίζεις αντί να μιλάς. Κόψα τη γλώσσα σου, δεν έχεις περιθώρια, γίνε μουγκός. Αφού δε θα μιλήσεις, καλύτερα να το τολμήσεις. Ομως, στα σχέδια, στα όνειρά μου, ανάμεσα σε και παροξισμού, κρατάω τη γλώσσα μου και τη νομίζω πω θα έρθει στιγμή που δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω. Και δεν θα φοβηθώ, και θα ελπίζω με ένα ψήφιρο σε κάθε στιγμή το λαρίκι μου θα κοιμίζει με ένα πθόμπο, με ένα τραύλισμα. Με μια κραυγή που θα μου λέει, μίλα, μίλα, μίλα.